شاهدنا في الفيديو السابق كيف كان حال البشر بعد نبي الله ادم؟ وماذا فعلوا في عصر نبي الله سيج؟ وكيف كانت رساله ادريس عليه السلام؟ وكيف رفعه الله مكانا عليا؟ عاش الناس عشره قرون من بعد ادم عليه السلام في توحيد وعبادة الله ولكن بعد أن اختلط الكثير من بني يارد وهم من أبناء النبي الصالح ثيش بأبناء قابيل بدأ الفساد وعم في الأرض واساد منّ الله على هؤلاء الناس بخمسة رجال صالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونثرا، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة نوح، فقد كانوا صالحين، يطلبون من الله التقرب بأعمالهم الصالحة، والدعوة إليه، والعبادة على نهج آدم وأنبياء الله من بعده، وكان الخمسة صالحون. وكان كل منهم يتقرب من الله بعمل صالح. فقد كان ود يعمل مزارعا، وكانت له حضائق وأعناب، وكان ينفق منها ابتغاء مرضات الله، وكان سواع يعالج المرضى بلا مقابل. وأما يغوث، فكان يعمل معلما، يعلم الأطفال باعتناق الأخلاق الحميدة. والدعوة إلى الله، وأما يعوق فكان يعمل قاضياً يحل مشاكل الناس بالإصلاح، فكان قاضياً عدلاً لا يعرف الظلم أو الجور، وأما نصرى، فكان يهتم بدراسة الفلك وعلم النجوم، ويدعو الناس إلى التأمل في خلق الله ليزدادوا إيمانا. وكانت الأرض صالحة حامرة بفضل الله من الإيمان ولكن هل ظل إبليس عليه لعنة الله صامتا مكتوف اليدين؟ بالطبع لا فقد توعد لآدم وزريته من بعده ولكن لم يجد أبدا أملا مع يغوث بحل المشاكل وتعليم الأطفال الاخلاق الحميده ولكن في يوم من الايام جاء خادما الى ود وكان يريد العمل معه فاكرمه وحامله معامله حسنه وفي يوم من الايام مرض رجلا من اهل قريه ود وسواع فذهبت الى سواع فاعطاها اعشابا لتعالج ابيها فتم الشفاء. فأرسلها إلى ود لتأخذ طعاما بلا مقابل. فلما دخلت على ود أعجب بها الخادم. ومن هنا كان المدخل الأول للشيطان. ولكن كان الخادم رجلا صالحا، ولكن قد عزم أن يتزوج هذه الفتاة الجميلة. اتقاء لله وخوفا من الفتنة. ولكنه كان فقيرا فساعده ود في ذلك فأعطاه ماشية ليتاجر بها وساعده سواعا على باقي أعباء الزواج فتزوجها ومرت السنين والخمسة الصالحون يكبرون عاما بعد عام حتى أمر الله تعالى بوفاة الخمسة وكانت المعجزة أنهم ماتوا جميعا في نفس العام فحزن الناس عليهم كثيرا وهنا أتى دور إبليس وفي يوم من الأيام شاء في بال ذلك الخادم أن يخلد ذكر هؤلاء الصالحين ولكن لم يكن في مخيلته أنه ستكون بابا للشرك بالله وهو أن يصنع لهم تماثيلا ليبقوا في ذاكره الناس ولكن في ذلك العصر كان الناس يعلمون انهم ليسوا باله وانهم رجال صالحين ولكن مرت الاعوام ومرت السنين وتنسج الخرافات فياتي قوما من ابناء هؤلاء الناس ولكن لم تروى لهم تلك القصة ولم يعرفوا من هؤلاء الرجال الذين ظلوا أصنامهم مصنوعة لهم فظنوا أن آبائهم كانوا يعبدونها من دون الله أو إنها تقربهم إلى الله زلفا وبدلا من عبادة الله أصبح هؤلاء الناس يعبدون هذه التماثيل. فعندما يقل الرزق يقدمون لها القرابين واذا اراد احدهم امرا ما تقرب اليهم واصبحوا يقدمون لهم الذبائح والهدايا والعطايا واخذ الجيل بجيل جديد وبالجيل الذي بعده وهم يوصون الا يتركوا عباده تلك الاصنام لانها مصدرا للخير والرزق والبركة وحينما ازداد الضلال في الارض بعث الله تعالى نبيه نوح عليه السلام واسمه نوح ابن لامخ ابن موتوش ابن اخنوخ وقد اختلف العلماء في سن بعث نوح عليه السلام فقال البعض بان الله تعالى قد اوحى اليه بالنبوة وهو في سن خمسين عام وقال البعض بأنه قد أوحى الله تعالى بالنبوة وهو في سن الثالثة بعد المئة وقال البعض أن الله تعالى أوحى إلي وهو ابن مئة وثمانين سنة ولكن هذا الأمر لا يهم في أي سن بعث ذلك النبي الكريم وما يهم في الأمر أن نوح عليه السلام قد أرسله الله ألف سنة إلا خمسين عاما ما تكاثل أبدا عن الدعوة إلى الله ليلا ونهار فقد ظل يدعو الناس كل يوم وكل ساعة ولا يكل ولا يمل وقال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ولكن لم يجب دعوة نبي الله نوح إلا الضعفاء وأما الأشراف وأسياد القوم قالوا كما قال الله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرضلون وكانت حجة قوم نوح عليه السلام انه بشر مثلهم وان الله تعالى لم يبعث لهم نبيا وان كان بعث لاصطفى الاقوياء مع هذا النبي وليس اراذل القوم كما كانوا يزعمون ولكن ذلك لم يحرك ابدا شيئا في نبي الله نوح عليه السلام فقد كان رجلا صبورا داعيا الى الله وداعيا للتمسك بأخلاقي فقد كان من أول خمسة من أولي العزم من الرسل وقال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله فأخبره أشراف قومه إذا أراد النبي نوح أن يتبعوه. أن يطرد الضعفاء والفقراء من عنده وأن يتخلص من هؤلاء الناس فكان رد نبي الله نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون وما أنا بطارد للمؤمنين لأن الله تعالى منذ أن خلق السماوات والأرض فجعل أقرب خلقه إليه اتقاهم لا يعرف سلطان، أو ملكا أو خادما أو عبدا حبشي. إنما بالتقوى والعمل الصالح. وكان ذلك الأمر معلوما عند نبي الله نوح، فكيف له أن يطرد المؤمنين؟ ولكن مرت أعوام وقرون، ونوح يصبر قومه، ويمني نفسه، أن يغير الله هؤلاء الناس وهو لا يياس هو من معه إلى عبادة الله الواحد الأحد وبعد أن استيأس نوح عليه السلام فقد مضى وقتا طويل وهو يدعوهم وهم لا يزيد إلا استكبارا وتغيانا فكان كلما دعاهم نوح وضعوا أيديهم في آذانهم وغطوا وجوههم كأنهم مجانين فذهب نوح عليه السلام يناجي ربه فقال الله في كتابه العزيز وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فتوجه نوح إلى ربه وقال رب لا تظر على الأرض من الكافرين ضيارة ولكن أوحى الله تعالى إلى نوح أن, أن يزرع النخيل وبالفعل استمر نوح عليه السلام بزرع النخيل هو ومن معه حتى مر أعواما عديدة وصار هذا النخيل فظن أتباع نوح أن الله تعالى قد كافأهم على صبرهم بأنهم أغناهم من هذا الثمر ولكن جاء الأمر الإلهي بأن يقطع نوح عليه السلام هذا النخيل وأن يصنع سفينة في الصحراء ولكن من اتبع نوح وعلم أنه نبي أدرك أنه أمر من الله فاستجابوا لهذا الأمر وبدأوا بصناعة أكبر سفينة على وجه الأرض في ذلك الزمان وكانت هي الأولى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال أتسخرون منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فستعلمون من يؤتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم وجاء أمر الله وفار النور أمر الله تعالى بعدما صنع نوح عليه السلام السفينه ان يحمل فيها من كل زوجين اثنين فكان ذلك الامر عجيبا بعض الشيء على المسلمين من اتباع نوح ولكن اوحى الله تعالى الى الطير والوحوش والزواحف والحشرات والحيوانات ان تتجه الى سفينه نوح وتدخل فيها وكان ذلك في غير من سبق عليه القول من الكافرين فلم يجد أتباع نوح عليه السلام مشقة في هذا الأمر فقد هي الله تعالى كل شيء لأمره وكان الكفار يثخرون ويتضحكون ولكن تفجرت الأرض بالمياه وأمطرت السماء مطرا هائلا فالتقى الماء وقال تعالى فالتقى الماء على امر قد قدر جميع اهل نوح قد ركبوا الا ابنه وزوجته التي ماتت قبل الطوفان وكانت هي ايضا من الغابرين وحتى في اثناء اقلاع السفينه صلى نوح يوصي ابنه ويقول يا بني اركب معنا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 والسفينة تمضي على الموج كأنها الجبال، ولكن بعد أن استقر الأمر وطهرت الأرض من دنس الشرك، أمر الله تعالى الأرض بأن تبلع ماءها، وأن تقلع السماء مطرها، واستوت السفينة على جبل الجودي، وبدأت ذرية آدم الجديدة تعمر الأرض. فهل سيسكن الشيطان مكانه ام انه له راي اخر هذا ما سنعرفه في القصه الجديده ان شاء الله شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهده في امان الله